כעת אנחנו מוכנים לפתור משוואות דיפרנציאליות לינאריות לא הומוגניות מסדר שני מקדמים קבועים. מה המשמעות של זה? הכוונה היא למשוואה שנראית בטבועה הזאת. a כפול הנגזרת השנייה, ועוד b כפול הנגזרת הראשונה, ועוד c כפול הפונקציה שווה ל-g של x. לפני שנראה דוגמה לזה, נראה משהו מעניין. שהפתרון הכללי של המשוואה הלא הומוגנית הזו הוא למעשה הפתרון הכללי של המשוואה ההומוגנית ועוד הפתרון הייחודי מיד נסביר מה הקוות הנ irony h זה הפתרון של המשוואה ההומוגנית וזה אבל טוב כיוון חו Improvement חוו זה יופי. צריכים להיות כמה קיצורים עבורו מוגניים. Yeah. מה הכוונה? הכוונה היא ש כפול הנגזרת השנייה של H, ועוד B כפול H-Tag, ועוד C כפול H שווה לאפס. 0 זו הכוונה בכך ש-H הוא פתרון. במעשה נניח ש-H זה פתרון כללי של משוואה הומוגני. ואנחנו יודעים תוכלו את המשוואה האופיינית, תלוי בכמה שורשים יש לה והאם הם האשים או יכולים למצוא את הפתרון הכללי. יש לכם תנאים התחלתיים, תוכלו להציב אותם ולקבל את הערכים של הקבועים. יופי! כעת נניח ש-G הוא פתרון. לא טוב, כבר למעלה. לא נישתמש בתנועות, נשתמש ב-J. נניח ש-J הוא פתרון ייחודי של המשוואה הדיפרנציאלית הזאת. מה הכוונה? הכוונה היא ש-A כפול. j tag tag odd b כפול j tag ועוד c כפול j שווה ל-g של x נכון? אנחנו רק מגדירים j של x על מנת particular solution כעת נראה ש של x ועוד h של x גamma יהפיתרון למשהו אמקוד because the pitaron klali the mishva lo homogenitaz and the fact that we're trying the mathematics of h can we get f because we're trying j can we get g of x because we're trying about the y can g of x can we g x h ועוד j. נכתוב זאת בצבע אחר. הנגזרת השנייה של הסכום של שתי הפונקציות. a, l ו t, הנגזרת השנייה של שתיים מחוברות, b כפול הנגזרת הראשונה של הסכום, c כפול הסכום של הפונקציות. המטלה היא שזה שווה ל-g של x. אז למה הפישוט הזה? אם ניקח את כל מונחי ה-H, נקבל AH tag tag ועוד BH tag ועוד CH ועוד בואו נעשה את כל מונחי ה-J ועוד AJ tag ועוד BJ tag ועוד CJ. על פי ההגדרה של איך מגדירים H ו למה זה שווה? אמרנו ש זה או שהביטוי הזה שווה 0 אז זה שווה 0. ולפי ההגדרה שלנו ל-J, למה זה שווה? אנחנו אומרים ש-J הוא פתרון ייחודי עבור המשוואה הלא הומוגנית, או שביטוי זה שווה ל של X. אז כאשר מציבים H J לתוך המשוואה הדיטמנציאלית, בצד השמאלי, בצד הימני מקבלים G של X, אז ראינו שאם מגדירים את h וj לדרך זו, הפונקציה נקרא לה k של x שווה ל-h של x ועוד j של x. נגמר לנו המקום, זה הפתרון הכללי. לא הוכחנו שזה הפתרון הכי כללי, אבל נראה שיש לכם את האינטואיציה, נכון? כיוון שהפתרון הכללי של הממוגניות היה פתרון הכי כללי, וכעת אנחנו מוסיפים... פתרון ייחודי שנותן לנו את G של X בצד הימני. לכן שזה אז בואו ננסה את זה עם כמה מספרים אמיתיים. וזה יכניס יותר היגיון. מניח לנו משוואה דיפרנציאלית. אני שיטה כדי למצוא את ה-J מהדוגמה הקודמת. אז איך נוצאים את הפתרון הייחודי? נניח שיש לנו את המשוואה הדיפרנציאלית, הנגזרת השנייה של Y-3 כפול הנגזרת הראשונה, פחות 4 כפול y שווה ל-3e וחזקת 2x. הצעד הראשון נמצוא את הפתרון הכללי של המשפע ההומוגני. ובדוגמה הזו שעשינו כעת יש לנו את h של x. אנחנו רוצים את של y-tag-tag פחות 3y-tag פחות 4y שווה ל-0. קחו את המשפע האופייני. זה שווה ל-0. זה R פחות 4 כפול R ועוד 1 שווה ל-0. שני שורשים, R יכול להיות 4 או מינוס 1. הפתרון הכללי שלנו נקרא לזה H, נקרא לזה Y כללי, Y של G, אז הפתרון הכללי שלנו שווה ל- ועשינו את זה כבר הרבה פעמים. זה C1E בחזקת 4X ועוד C2E בחזקת מינוס X או מינוס 1X. אוקיי, אז פתרנו את המשפעה המוגעת. אז איך קיבלנו בדוגמה הזאת? J של X זה ייתן לנו פתרון ייחודי בצד הימני. קיבלנו זה. כאן צריך לחשוב קצת. והשיטה הזאת מקרה, השיטה שמקדמים לא מוגדרים. ואתם מוכרחים לומר שאם אתם רוצים כמה פונקציות, התשובהים, לוקחים את הנגזרת השנייה, הנוספים, המאקסימים, כמה קפولات שנגזרת של הראשונה שלה, באחד כמה של קפولات שלה פונקציות מקבל א' ביחס הזו x. ה función הזה, הנגזרת שלה, הנגזרת השנייה שלה חייב להיות משהו בצורה, משהו קפול א' ביחס לשני x. אז אם אנחנו מחוש, אמרנו איך ניראים ניקח את הנגזרות השונות, והתפונקציות, ונחפירו אתם בקפولات שלהם, וואז כל אחד לקבל e בחקיגת 2x, הקומה כפולות של e בחקיגת x ניחוס טוב יכול להיות ה-j הזו. נקרא לזה y-ייחודי. הפתרון הייחודי שלנו כבר יכול לייצא. ופתרון ייחודי כאן יהיה שונה מפתרון ייחודי כאשר יש לנו תנאים התחלתיים. כאן אנחנו יכולים להתבונע זה כעל פתרון ייחודי. פתרון שייתן לנו זה בצד הימני. a, כפול e בחזקת שני x. עם זה הניחוש שלנו, אז הנגזרת של זה שווה לשני ae בחזקת שני x. והנגזרת השנייה של זה, שלפתרון ייחודי, שווה ל-4ae בחזקת שני x. וכעת ניתן להציב זאת כאן, ונראה אם ניתן a, ואז לנו הפתרון ייחודי שלנו. אז הנגזרת השנייה זה זה. נקבל 4ae בחזקת שני x, פחות 3 כפול המגזרת הראשונה, אז פחות 3 כפול זה, זה פחות 6AE בחזקת 2X, פחות 4 כפול הפונקציה, אז פחות 4AE בחזקת 2X, וכל זה יהיה שווה ל-3AE בחזקת 2X. אנחנו יודעים ש-AE בחזקת 2X שווה ל-0, אז ניתן לחלק את שני סודים בזה, פשוט הוציא גורם לבטל את כל ה-e לחזקת שני x בצד הסמלי. יש לנו 4a ו-4a, אז יש לנו מינוס 6a שווה ל-3. שני הצדדים ב-6, ונקבל A שווה ל-5. אז אם יש לנו את הפתרון שלנו, שווה ל-5e לחזקת 2x. וכעת, לפי שראינו קודם, לפני שנקינו את המסך, הפתרון הכללי שלנו של המשוואה הלא הומוגנית יהיה הפתרון הייחודי שלנו ועוד הפתרון הכללי של המשוואה הומוגנית אז ניתן לקרוא לזה הפתרון הכי כללי משהו כזה נקרא לזה פשוט Y, זה הפתרון הכללי שלנו C1E בחלקת 4X ועוד X ועוד C2E בחזקת מינוס X, ועוד הפתרון הייחודי שלנו שמצאנו, זה פחות חצי E בחזקת שני X. אוקיי, נעשה עוד כמה דוגמאות כאלה, ונראה שאנחנו נזרום על זה. בדוגמאות הבאות נעשה משהו שונה, מ -E בחזקת שני X, או פונקציית E כאן, ונעשה כמה דברים עם פונקציות פולינומיים, אלגברה וטליגונומטריה. נתראה בסרטון הבא.